Доростає новітній довбуш В старих горганах душа у ранах Бо заростає земля хрестами Її давно вже не плуг орає А вражі танки між блокпостами уста для правди давно закриті Вовечі шкури вовки залізли Блищать під сонцем обличчя ситі, Не бачать очі, вже гнів наш визрів. Відплата близько, бо доки можна Панам лизати ззади і мешти, Безбожник перший на службі Божій, Брехун підступний у вічі бреше. Ну де ж та совість, услуг народу під ще не вмерла, спочила в бозі. Зі псуті зерна добра не вродять, Ані під сонцем, ні на морозі. Як треба, знову складемо шини, Аби в горганах хребти дрижали. Тоді лавину ніхто не спинить, Що вирве зміям отруйні жала. Та доки воля у лоні зріє, і доростає новітній довбуш, Лукавий каїн могилу риє, а чорні душі свій гендель роблять».